tak po demolicích se začne zakládat, začnou se připravovat základy pro západní tribunu a pro věnec tribun no a potom postupně začne růst stavba těch tribun stadionu a té západní tribuny. Poté budou následovat práce venku, připojky inženýrských sítí, parkoviště a tak dále.